Fostul primar susține ce vor avea noi dezvălui care se arate modul în care lucrează Direcția Națională Anticorupție chiar zilele acestea. Când ați voi să vorie sublinierei multe lucruri frumoase în spațiul public, le-a spus Vanghelie judectorilor care decid dacă îl arestează din nou, la cererea procurorilor DNA, potrivit Antena 3.